الزلف اللون، أسا دنس السمده تجزم تسنات نسسكل ست فيناخ تيكل تلاتة زري نتلاي أف اساس كل تراب كراتن ت كوزن تراب بتين دنا تفتح تا... سن تراب كراتن تراب بتين تترعين نتلاي تيكل تلاتة زري أفيان يا لياج نرني في يا ياوديات تربو تيجت درني في اللسان يام ياضيات دياف تربيت نسن آه تربوت كراد كرد نتتياك دياق درني في اللسان تربوت نياق ياخ دياح إميرا دنا هاد الس أسكيل نياد ياد, ياد نتائج يان يعني سمنس يطفيق في النس واحدة آه سوى أيتمس أنا آه هاد فاد اناد الاستراء عمك تسلم تم تغوس تمز ورت نتقديس نتا دناوي <hesitation> آم... تاغدا دانيك دوك الراج دانيك انسغد اماك تزر مسها سنا كراد فاد انزر متا دناري دا وي غاون تيكت تزري غي اغاني مودها ولا اه اه ماش اه كلي جنس نجم نيزمر الدياوي أسكيلنس أه سميت أنتيج أنتاري سوسكفال إن كرادمراه ايه أسكفال إن كرادمراه أه تغمرت نص كفال إن كرادمراه يل أسكيل يطف اوكوز كوز أيد ممك تعرف نش نش تعرف سو كوزة تز ما تزمرع ما ترنيم سموس ضيس الناترم أه متى أمك نواب انا دل سوسكيل نياد، اما كتزرم اضفر ديدي <hesitation> آه. بإذن ودليس، ايدليس ولها يلا ق <hesitation> جا... توالت دوت كوم، تنجم تسقزم سدين، اما كتزرم دها نشد ديما التاري غامون، قوسكيل يلا دا، دمن تنميس سنتا مازيغتنا، ختشقا فلاس تا مازيغتينو، ايكز <hesitation> آه. سوس دارنا غيلادي، اضياف، اصوغل، نغترجم تستارب. أنا دل نو نوا اسكفل ازر اسكفل آه ان سكراد مراو دنقز سوسكيل نياد. ياد, ياد يطف يعني آه انا ونا نزمر نزمراني جياو اماك تزرام نزمراتنيك سا اتنرس دفهر نزمر يعني غرس انا ونا جودا ماش اناضفر ادليس ادفيلي ادليس يواون <hesitation> آه كراد مراو انتي سكفال دغرس طار <hesitation> عمك تزليم ياد، ياد، أنادل سيار أمزوار. أنادل سوفلا نغس سين النج، نتا تغسل أمزوار دنرني فلس طنس تسنت. نسمدا سيك <hesitation> ياد، أيد ياد غس تربوت نس وحدس، دنسبدا، دناتف قيسكيلن <hesitation> نغ... تنقيتين، غرناغ، أسكيلن نيا. يعني نتا طونت تمسكانت طونت طمزيانت طونت طمزيانت يدفورت ياو أديغر يا ازجن طونت امك تزريم تدلغ سيلينج تحجي سيلتي ازجن طونتغ سيستين نط دا سوشاغ ازجن وسين دا نقص في اللس ايديا آه يا ازرتي آه دي يا آه يا سن نظرت <متازلت> دي يا اه غرس اوماز يو يو, يو يا يو دتس <نت> ناتن اه يو سناتن ان تينديو اه يو سناتن أنا اه اندرنا فيلس اونم اه لاكتي كالتايتن مماكي غيريو ايدناتيو اه ا أمات سنة يو نتا أسكيل إن إيلم يو صرفت يد نشي يسيغ يا يو أماك كتظرم غرس سنة إيتميس سنة إين يو غرس أوماس سنة إيلم إيلم أتنيك دا غرنغ يا نوع سنة إنتين دي دمتا يجار سن جرسن. آي آه آه آه يا يو د إيلم. نتا آسكي آه. آه لمي آضفرم دتاكز ماما كتارم يا. اتاكز ماما كتارم يو د يا يو د إيلم. دا دي ديس آي تارابوتي وحدس. آي تارابوتي سنت. تارابوتي مزورت. ويغاو نتا ميدفر آيتماس. إيغل إلا وحدس. لياح. مش. يا يو د إيلم. وحدسن. أدرني غيجنيتن إيلم. أما كنت نتش غري أساسك السنة ونقودة مش أيام تاريخ ديس حتى نتات أما كنت يو أنرني فيلاس أما كنت تات درنس سنتين نتين نقاتين ديلم أنرني فيلاس أسني جيجن واسنيك سنتين سنت نقطتين. نقاتين التاريم التاري يا دي, دي يا يو ديلم واحد أو أود اثنين سناوات. ناتش <سؤال> يعني تورينو أو نسكنا ماما كنتاري ديس جودليس نسسكل نو, نو آآ غليبيا، عاد نسسكل الواد سيسكيل واد آآ نتا غاسوير ويسكولز دامنزو غليبيا، ماش ما نتني غصت آ آ عيد عيود فور داياكز ماماكاياري ستفينغ، آي سيسكيل، شاد داياري، آي سيسكيل ستفينغ، اكتو آآآ نغ... ماما آآآ نغ ماماك نتش أبردينو نتش انتيرا نتفينغ. انا كتربوتيت اشتيطان تربوت انطنت تربت انطنت ترخا جوده جوده سومازيغ آه من منون آه منيت من آه نسكيل منون من نسكيل منيت من نسكيل يار ايمتى ندول سيار يار مغاليك نتات الطنط ميديس حتى شرع طنط اورجيس حتى يات طنط واحد انا يار اما كتزريم أسجن طنط دا نرني في الناس أسجن ويسين طنط متغرس غرس متى ايتماس نيار تلا يس يار غرس والتماس يس دا يس متغرس غرس ياب ازرطي دي اماك نجا ديار انيك جاس دياب طنط اماك نجا جيا انيك سيار [يار آسجن طنط دانرني في ازجن آسجن طنط إنطونت دي [يار دياب غرسن والتماتسن ياه ياه [أمك تزغيم] قلمس إم ياب ماش يتل إلا أنيك أسنيك أتنسجاد ستوزونت ألمس [يار] <تصفيق> دايتماتسن او دنتات دايترنغا التاريخ تسوزدر دا التاريخ دا يار ما انتن ميزر يزعم اسكيناد تصدارم اتنتظرم دا يار يار سوفتي دياس ياس يار ياس ياب ياس ديار دياس دي دي دي دي دي ا آه نيشان غليبيا ميرنايار مش دو آه ديت ديت دي دي متن ترنيم او نتات يار اتاد لمسو لا وطنطام وترنيم يار اضع يار اماك تزريم ديس ان نويطن انترا نسكيل نطنو اما اماكوير افي سكيلناد تنزم تزمريم التاريم يار امو بد يار تبد دياس تبد اود نتات تسترني تنقي تقلماس اتيقمسي سياب دترني فلس ياه دترني فلس ياس غيار <laugh> <تصفيق> دياس. يجي غيار دياس الان دياس اللان انا ونقول انتي راه انت فيناغ ماشي اماك نواه دا نضفر وين وين اسكيل وين وين نسلم ليبيا. انا في اللسن غير نغتاخد التال انا في اللسن اسكيل ني يي ياي يي ديالي أسكني يي يتوارى أماكن يعنطيك الا تزري إتادل تصدارم التاريم هونشكاد سطريق تدها أماك تزريم تصدارم التاريم سونشكاد أنا طريق تدها ياي إتيقا تيكل طيطان إتادل سفلا إتنط، أماك تاريم أكوز <hesitation> اه ستارت، إتادل سين كرات، أماك تزر، إرخا غدا، ياي، إتادل سفلا، أكو إسكيل نتمازيغ، تادلن سفلا نغسلنش، إترنت فلس، ياي، إترنت فلس، ياي، ياي نتايي، تربط وحدسن، تايات نتايي، ماشا يي ميتطف أدار. ياي نتتى ميت الطف أضار عيد نتت ياي نتتى ميت الطف أضار أماك تسرع عزج أنطونت أود أو تناري ناري ثرنش أه أه إجنيط دي أماك وراون الطف طار دأيد عيد ماكا ستفينا. ستفنا غرناغ اما كا قوي... اوه بسدمنا تلك التتين غنربط نيت نتات ايجت لا نغ يوت دغرناغ تي سنات نتات يا آ... يا يو اليم غرسات تعود نتات سنيناون ناون دغرناغ يار ياس يا بيا ياس ديار غرسن ان نويت مش تربط واحد سن دغرناغ دي يي دياياي يي دياياي يجد سنت، كرات، أوكوز التكل تيتن، إيطن